رش والريحان والورد وانواع العطور اوقفوا واستقبلوا دار الثمين ارحبي يا سارة طلي على كل الحضور لا حضرتي الغلاي اوقفون الحاضرين على حضارتي يوقفون الحاضرين, يوقفون الحاضرين